Fostule falce ce redetonează scandalul protocoalelor se acum vin subliniere ii spun ce ei nu ti-au? s-a sărit calul cu echipele mixte. Augustin Zegrean, fostul presubliere din Tealcurcii Constituționale, a spus despre protocolul SREI parchetul general ce prevede ni subliniere de lucruri care nu ar fi trebuit să existe, cum sunt echipele mixte. De asemenea, fostule ce cerea cu judectorii ce au sublinieră tiut de existenca lui. Protocolul l am citit sublinierea eu ca toată lumea. Nu neapărat ce scrie acolo este atât de înspimântător, ci faptul ce el a existat sub liniere ce au trebuit să se formeze echipele acelea mixte. Este prea mult. S-a sărit calul. Noi mereu avem acest obicei, românii, de a sări mereu peste cal. Ori într-o parte, ori în nu numai pe cal nu nimerim. Ce mă -mi miră pe mine este faptul ce toată lumea se arată foarte indignat, sub un foarte mirat de existența acestui protocol. Domnii judectori care au judecat dosarele trimise de Dna, în care scria făcut cu sprijinul sri nu s-au gândit atunci în ce const sprijinul acesta. Acum vin subliniere I spun ce ei nu subliniere Tiau. Eu cred ce tot subliniere Tiau. A fost o perioadă în care chiar spunea dosar realizat cu sprijinul SRI. Ce se încelegea de acolo? Cum i-a sprijinit? prima sprijinit să nu cad? Sigur ce sublinieră ti-au sublinieră-i acum asemir mir ce ei nu am văzut, nu au auzit, pe la ei nu a trecut. Era un slogan care circula, ce în România nu este judecat hocul, ci cel care prinde hocul sublinierea. acesta este pedepsit. Era chiar subliniere un banc pe vremuri, care spunea a fazele construirii socialismului, faza a patra era să se caute vinovacii subliniere i faza a cincea să se pedepseascnă vinovacii. Metem să nu se duc în direcția asta lucrurile cu acest scandal, a declarat Augustin Zăgrean. Fost presupubliere din al constituționale, pentru Mediafax, legat de protocolul se.3.i.parchetul general. Întrebat cum vede existența echipelor mixte se.3.i.parchete, Zegrean a spus. Nu era normal să existe nici un fel de echipe mixte sub de verificare a procurorilor de către serviciul de informații sau de către oamenii din servicii de informații. Eu nu sub de ce au făcut asta. În lege, în codul de procedură penal, scrie cine face urmirea penală sublinierei, chiar sublinierei interceptările telefonice sublinierei ambientale sunt prevăzute în lege. Era suficient câte prevăzut în lege, mai ales ce până la decizia Curții Constituționale din 2016, când articolul 142 din procedura penală a fost declarat în parte neconstituțională, mă refer la sintagma care spunea ce intercepturile sublinierei, toată supravegherea tehnic se poate face sublinierei de către alte instituții specializate ale statului. A fost declarat neconstituțional. Până atunci puteau se colaboreze sub I-avea un text care le permitea lucrul acesta. Textul a fost declarat neconstituțional, mecar atunci ar fi trebuit să desfinceze protocoalele acestea sub liniere, Echipele acestea micște. Prive subliniere te efectele de secretizării protocolului asupra dosarelor penale, Augustin Zegrean spune ce problema a mai fost ridicat sublinierei în 2016 când a fost declarat neconstitucional textul din Codul de procedură penale ce viza punerea în aplicare a mandatului de supraveghere, dar totul va rămâne la altitudinea magistratului. Judecătorii au suficient minte sublinierei libertate ca să analizeze sublinierei să stabilească, de la caz la caz, dacă trebuie să mențin sau se scoat din dosare probele obținute prin această colaborare nefirească între SRI, subliniere IDNA, dar problema sigur se va pune în special cu dosarele care au fost deja judecate definitiv. La cele care sunt în curs de soluționare, judectorul are posibilitatea să înlture proba obținut nelegal, mai ales după decizia curții constituționale. În cele care au fost judecate deja, lucrurile sunt complicate pentru ce nu avem un text de lege care se spun ce poate fi revizuit o hotărâre judectorească definitiv când apare o astfel de situație, a mai spus fostul presubluiere din TCCR. Întrebat dacă au fost comise abuzuri la nivelul interceptării populației pe mandate de siguranță național, Zegrean a răspuns, de când studiere eu, de când am început să înțeleg ceva despre cara studierei despre România, lumea se plângea cele sunt ascultate telefoanele, mai nou cele sunt interceptate comunicările prin internet. Când am dat decizia aceea, vestita decizie pe articolul 142 din codul de procedură penale sublinierei, am spus ce nu a voie să fac ei intercept, am crezut atunci ce lumeau să se bucure sub va zice bravo CCR, ce a interzis ca acest sub tia să mai fac intercept. Potriv, am fost criticat, și îngrozitor, o anumit parte a presei m-a amenincat, chiar ce din cauza acestei decizii vor veni teror subliniere prin noi îi vor distruge România. Ce se înceleg din asta? Ce în subliniere îi dore subliniere pe poporul acesta?